На цій пам'ятній дошці, яку ворочисто відкрили Івано-Франківську на фасаді центру патріотичного виховання імені Степана Бандери, легендарний командир Карпатської Січі Олег Куцин усміхнений та щасливий. Таким його згадують побратими, рідні і друзі, адже попри усе, воїн – небо, як любив життя та Україну. За неї він і загинув у черні на Ізюмському напрямку. Знову боронити свою землю від ворога вирішив у перші хвилини повномасштабного вторгнення, пригадує батько захисника. Познаний у мен Татою почалась війна, ну, ми не знали, що він у своїх хлопців, знову прийти на бучу і пень, тобто Гостомель. На війну на сході України Олег Куцин з побратимами вперше пішов у 2014-му. У бою за залище Піскі отримав поранення. Це була людина, яка фактично була новітнім так званим вісмидесятником і формувався він в той період і в ті роки і вже е, після всіх революцій помаранчевої революції революції на граніті е, активним учасником яких він був е, Олег Хуцин е, в 14 році коли розпочалася війна був одним з ініціаторів і створив спочатку чуту потім е, це була рота а потім це став батальйон під назвою Карпатська січ на нинішній день це є абсолютно дієздатний військовий підрозділ, який отримав статус 49-го окремого батальйону Збройних Сил України. Пам'ятну дошку Олегу Куцину і Івано-Франківську відкрили у день народження захисника. знаю його як людину, надзвичайно просту, сміливу і борця. Незалежно від будь-якої влади він завжди боровся. Зважаючи на те, що Олег народився у Франківську, він тут навчався в університеті нафти і газу батьки попросили, щоб ми анотаційну дошку саме Івано-Франківську. Ми вирішили, що такі знакові постаті дуже важливо в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, тому що він завжди говорив про те, що він націоналіст, він є послідовник ідеї Степана Бандери. Загинув Олег Куцин на командному пункті у селі Вірнопілля під час боїв за Ізюм від прямого влучання російської артилерії. Українці вважають, що влада на офіційному рівні повинна визнати Олега Куцина героєм України. Відповідна петиція з проханням до президента Зеленського набрала необхідні 25 тисяч голосів. телеканал